Budim vsak dan jaz ti, vendar nekje, tu si ti. Kot ne bo pone uril preru, jaz sem s teboj. In vedno vem, ti si z menoj, jedno ljubim. Ljubi se žalostnih dni, ljubi se najti, da moči. Ljubi življenje in ne boj se žalostnih dni, ljubi se najti, moči. Nje ljubaju dobro vseh ljudi, podaj mi roko, odizmenuj, in ko stopaš po poti, ne ustraši se pasti. Ljubi se žalostni dni, ljubi se najti, da moči. Ljubi življenje in ne boj se žalostni dni, ljubi se najti, da moči. Yeah.